بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن سيد ابو ناصر من كفر طناحي وحييكم النهارده ماتش النهارده تمام التمام التمام. احلى ماتش اتلعب من فريق كفر طناحي النهارده. تشكيله واللعب والاداء. ان شاء الله لو لعبنا بنفس التشكيله ونفس اللعب ونفس الاداء ان شاء الله الكاس من نصيبنا ان شاء الله. عشان عيب قوي قوي قوي إن الكاس يمشي من كفر طنار دي تبقى عيبه في حقنا ما شاء الله النهارده التشكيله عشرة على 10 محدش يقدر يقول على الحلو واحدة. تشكيله ولعيبه وما شاء الله لعيبه تعبت وعملت انتاج وعملت احلى شغل واحلى اداء وتتعب تلاقي وان شاء الله بشكر جميع اللي ساهمهم في التشكيل والتدريب والأداء وكل لعبة كفرة تناح بشكرهم والكباتن وشكراً سيد نصر كابتن سيد نصر من كفرة نحي وحيي